اگلی منزل بیٹھا ہے اور خلیف رضی اللہ تعالیٰ اور وہ آگے آگے وہ کھیل پکڑ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا علی کھڑے ہو کے یار رسی اللہ امام الم کم تو مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اللہ کے ابو بکر نے فرمایا امر اب دردین کیا دین میں ترمیم کرتی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں ابو بکر کے جیتے جی حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا اپنے اسلحہ پر نہ جانا جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے بہت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے